När du blir uppringt på din mobil kan du då lita på att telefonnumret som visas faktiskt är telefonnumret som personen ringer från. Nej, spoofing-attacker gör att angripare kan ringa från ett annat telefonnummer än det som visas. Spoofing-attacker drabbar framförallt banker för bedragare vill gärna kunna få det till att se ut som att de ringer från bankens telefonnummer. Men nu har också jag blivit drabbad av en spoofing-attack där angripare ringer med mitt telefonnummer. Så av den anledningen vill jag påminna om att inte lita blindt på numret som visas i din mobiltelefondisplay.